Jag heter Peter Kempinski och har fungerat som följeforskare kring skruvuppdraget. Jag kommer från ett konsultföretag som heter Contigo. Vi jobbar väldigt mycket med regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Bland annat frågor som rör kulturmiljö. Ja, här, det kan se lite olika ut, men här uppfattar jag att man hade ett behov av att få ett lite helhetsperspektiv, ett helikopterperspektiv. Man har gjort ett antal olika utvecklingsprojekt och man vill få någon slags helhetsbild. Vad är det för lärdomar? Och syftet är ju, med följeforskning i det här fallet, att, det är att lyfta upp generella erfarenheter, lärdomar som kan nyttiggöras i andra sammanhang. Ja, det finns väl ett par saker. Dels tycker jag att man kan se att det här med kulturmiljö, i någon mening, så är det en självklar del när man skriver regionala strategier kring regionala regional utveckling och tillväxtfrågor. Men i praktiken så är det fortfarande så att det här med kulturmiljö och kulturarvsfrågor är en separat fil. Och där tror jag att gruvuppdraget kan vara viktigt för att visa exempel på hur man kan arbeta med kulturmiljöfrågor i ett regionalt utvecklingssammanhang. Det är det ena. Det andra är ju erfarenhet kring hur man driver sådana här arbeten, hur man får till den här tvärsektorella samverkan eller governance som Peter De DeBryn pratar om. Och här finns det ju en hel del erfarenheter. Samtidigt är det viktigt att säga att de är inte på något sätt unika för den här projektet utan det är erfarenheter som vi möter när man jobbar tvärsektorellt generellt. Men det finns viktiga lärdomar och vi har ju diskuterat om under dagen kring. Eh, och det är väl två saker vikten av att eh, se att det här eh, tvärsektoriella samverkan för att det ska fungera. Så Det kräver både någon slags mjuk ledarskap, alltså det handlar om relationer, det handlar om tillit, det handlar om socialt kapital. Men det krävs också ett mer hårt ledarskap som handlar om ägande, göra åtagande och, och stå för sitt ord så att säga. Att, Gör de här åtgärderna i praktiken så att det är liksom både en mjuk och en hårdare sida som måste liksom utvecklas och etableras mellan aktörerna. Ja alltså det här är ju slutkonferensen men jag tycker det är viktigt att betona att det här är ju på något sätt får se som en början, det är metoder som man har utvecklat och tillämpat som har en bärighet och som är användbara men då måste ju få en spridning kunna tillämpas vidare och om kulturmiljön i praktiken ska bli en rejält integrerad del av det regionala utvecklingsarbetet. Nej, jo, men det handlar ju dels om att... Jag tänker att Riksantikvarieämbetet tar en viktig roll i som nationella aktörer att driva de här frågorna, se till att metoderna får spridning, sprida goda exempel, men också på regional nivå att de som jobbar, att man får till mer av en dialog mellan tillväxtsidan och kulturmiljösidan, skulle jag vilja säga.